فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الغربية محافظة ورزازاد باعث الرسالة المجتمع مصطفى ابن محمد ابن إبراهيم الأخي يسال سماحتكم يقول وجدت في الطريق مبلغا من المال ولا أعلم كيف أصنع به وجهني كيف أتصرف هل يبقى معي أو أتصدق به جزاكم الله خيراً حاليا ان تعرفه في مجامع الناس وجدت مالا في الطريق الهلالي وفي محل الهلالي نقود دولارات دينارات ريال سعودي الى غير توضح. فإذا جاءت من يعرفها وانها عددها كذا وجملتها كذا فتضحية. وان مراسله ما جاء احد فهي لك هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي سنه كامله تعرف مجامع الناس عند ابواب الجمال يوانا في الاسواق من له كذا من له كذا. قسمها مرتين ثلاث اكثر حتى تكمل السنه. فإذا تمت السنه ولا بائتها حتفه لك. إلا يكون ضعيفا زهيدا لا قيمة له هذا لا لك ما يحتاج تعريف يعني 20 ريال 10 كتف 30 ريال هذه أمرها خفيف لا تحتاج لا تحتاج إلى تعريف أمرها سهل لك أن تأخذها ولك أن تدعها نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم